Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, батьох і сестри, сьогодні четвер, 29 грудня 2022 року, а в Україні уже 309-й день великої повномасштабної війни, яку Росія принесла на нашу мирну землю. Остання ніч і цей ранок Україна переживає потужну атаку з повітря, Росії з різного виду зброї. Минула ніч пройшла з атакою дронів, які атакували різні міста нашої батьківщини. А сьогоднішній ранок, знову повітряна тривога по всій Україні. Ворог випустив десятки ракет. Лунають вибухи в Києві і Харкові, в Одесі і в Сумах. При тій нагоді звертаюся до всіх наших українських слухачів з проханням не нехтувати сигналами повітряної тривоги, знаходитися в укриттях. Бо справді ми зараз у ті хвилини є в епіцентрі ракетної атаки на нашу батьківщину. Ми молимося в цей ранок з подякою за наші збройні сили України, які стримують російську навалу на фронті. Але теж ми молимося, особливо зараз, за протиповітряні сили України, від яких в цій хвилині залежить наше життя, життя наших міст і сіл. Ворог намагається нас знищити, позбавити нас можливості виживати, зокрема у цю холодну пору року, намагається нас застрашити. Але ми сьогодні хочемо сказати собі, і цілому світу, в цей страшний ранок жорстокості, страху і непевності, ранок під вибухами і сиренами, ми кажемо, Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. В тих останніх днях ми намагалися разом з нашою молоддю думати про те, що потрібно зробити, щоб приготувати отаку тривожну духовну валізу? Бо як ми спішимо в бомбосховище, ми мусимо взяти з собою ці найбільш необхідні речі, від яких може залежати наше життя у випадку якоїсь небезпеки, нещастя чи попадання ракетного удару. І в тій духовній валізі ми вживаємо дві життєво важливі речі. Речі. Ми з вами говорили про те, що першою істиною християнської віри є звіщення, велике сповіщення про те, що Бог є любов. Вчора ми говорили про те, що Христос спасає, Він є причетний до життя кожного з нас, тільки ми повинні Його сприйняти нашою вірою. Віра дає нам можливість зробити діяльним це діло спасіння нашого Господа у нашому особистому житті. А сьогодні, у цей тривожній ранок, коли ворог сіє смерть по нашій землі, хочу, щоб ми взяли з собою у бомбосховища, в нашу духовну тривожну валізу, третю істину, що Христос живий. Це є великі сповіщення молоді у сучасному світі. Ми, християни, віримо в Бога, який є спільнотою осіб, Пресвятою Троїцею – Отцем, Сином і Святим Духом. Наш Господь не є лише якоюсь ідеєю, гарною думкою, плодом людського розуму. Тому що до ідеї не можна сказати «ти». З Богом філософів не можна розмовляти. З тим чи іншим божком, ідолом, який є витвором людської уяви, посправді не можна спілкуватися, до, до, до них молитися. А ми, християни, віримо в Бога, який з нами спілкується. До нашого Отця ми кажемо «Ти». «Ти наш Отче». Отче наш, що іси на небесах до нашого Господа Спасителя ми кажемо «Ти! Ти мій особистий Спаситель! Ти мій Господь і Бог!» Як це сказав апостол Тома, зустрівши Воскреслого Христа. Ми віримо в живого Бога, в живого Христа Спасителя, і осерд'єм нашої віри є пасхальне його таїнство для того, щоби, Отримати спасіння, навчають на святі апостоли, треба вірити в те, що Христос страждав за нас на Христі, помер і воскрес на третій день. За для нас людей і нашого ради спасіння. Саме сповіщення про те, що Христос воскрес, віра у живого воскреслого Спасителя, є змістом християнської віри сьогодні. Каже апостол Павло, якщо Христос не воскрес, марна ваша віра. Живого воскресло Христа нам помагає пізнати. З ним нас знайомить третя Божа особа – Дух Святий, який нас оживляє, надихає, оновлює лице землі. Всі таїнства Христової Церкви звершуються силою і діянням Святого Духа, до якого ми теж звертаємося і кажемо «ти». Царю Небесний, утішителю душі істини, прийди і вселися в нас. Отож, дорогі дівчата і хлопці, дорога молоде, Христос живий. Про це потрібно постійно нагадувати собі і іншим. Бо часом ми сьогодні ризикуємо сприймати Ісуса Христа лише як добрий приклад із минулого, як спомин про когось чи про щось, що сталося. Більше, ніж дві тисячі років тому. Якщо ми нашого живого Бога перетворимо лише на якусь ідею чи модель поведінки, то це нам не принесе жодної користі. І ми залишимося такими, як і були. Це знання про щось нас ніколи би не визволило. Живий Христос є той, хто наповняє нас своєю благодаттю, визволяє, перемінює, стілює і потішає. Він живий, Він поруч, Він відповідає, Він діє. Це Воскреслий Христос, наповнений надприродним життям, одягнутий у безконечне світло, яке приходить сьогодні цього ранку, жахливого ранку, до мене і до Тебе. Християнська віра розпочинається не з якоїсь великої ідеї чи з якогось морально-етичного вибору, а з зустрічі із подією, із особою, яка відкриває нам нові горизонти, надає нам новий сенс для нашого життя. Більше того, сама стає напрямком, вирішальним напрямком мого життя. Живий Христос є дорогою, істиною і життям. В цей жахливий ранок, сповнений тривоги, руйнування, ми просимо, Господи, прийди, почуй нас. Ми знаємо, що ти є поруч. Ми знаємо, що ти спішиш до нас набагато швидше, ніж летять російські ракети. Боже, Господи Ісусе, Твоїм життям поділися з нами, оживи нас, благослови, спаси, порятуй, дай нам життя. Боже, Ісусе Христе, благослови наше українське військо, наших захисників, благослови наших хлопців і дівчат, які хочуть жити, Дай їм нову перспективу справжнього, повноцінного життя для Бога, для своєї церкви, для свого народу. Боже, благослови нашу багатостраждальну українську землю Твоїм справедливим небесним миром. Благословені Господні на вас, того благодаттю і чоловіку завжди, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!